ویدرگ ماشاء اللہ واٹ اے بیوٹیفل پلیس ریننگ ویدر اٹ ہیز بین ریننگ ہلکی ہلکی رین ہو رہی ہے اور خوبصورت موسم بنا ہوا اور beautiful place ہے دیکھ کر آپ لوگوں کا دل بھی خوش ہوگا میں اپنے ویوز کو یہ اچھی جگہ دکھا رہا ہوں ہاں بھائی ادا دے میں ویڈیو نہیں رہا میں لائف چارٹ کر لائیو دکھا رہے کوئی بھی نہیں آ رہے یہ ہلکی ہلکی بارش ہے اور بارش میں کیا خوبصورت نظارہ ہے بارش کا مزہ لے لینا چاہیے دن ہے بارش کا مزہ لیجیے کوئی لائیو نہیں آ رہا تیس منٹ وہ یہ ہاتھ ہو